היכולנו לסדרה הכי מקפיצה. נקפוץ לבקר. הם פותרים כל בעיה בשירים וריקודים. רק אתם מסכימים לעזור לנו? והם הולכים להקפיץ לכם את האוזניים. בגלל שיתוף פעולה מצוין, ניצחנו. קופצים רוקדים עם בקרוב בערוץ הכוכבים. כל הכבוד. צוות ריקוד. לוקח ריקוד. גו, גו. ערוץ הכוכבים, הבית של כוכבי הילדים.